Morjes. Tässä tämän viikon ja vuoden aluksi niin tein sellaisen rohkean liikkeen, että otin lopputilin työstäni. Eli jätin irtisanomisilmoituksen ja tuossa 17 päivää on sitten viimeinen työpäivä ää, Kelan palveluksessa. Ja tietysti tämmöinen päätöshän on aika iso elämänmuutos ja sitä ei niin kuin hetken mielijohteesta tullut tehtyä. Että paljon, paljon oli vaikuttavia asioita, joista varmasti päällimmäisenä oli se ihan puhtaasti oman mielenterveyden suojeleminen, koska olin äh, 21 vuoden aikana parinkin otteeseen pitemmällä sairaslomalla, niin työuupumuksen takia ja tuota, se tilaa ei niin kuin, mennyt ollenkaan hyvään suuntaan, että esimerkiksi uusi vuosi meni aivan pipaariksi sen takia, kun ahdisti vaan niin saatanasti koko ajan. Mutta oikeastaan heti välittömästi, kun uskalsin tämän päätöksen tehdä, niin olokin parani ja nyt tuota, tuntuu, että taas järki juoksee normaalisti. Ja se on kyllä vapauttava fiilis, kun on mennyt ihmeellisessä sumuussa tässä pitemmän aikaa. Ja tota, varmasti olen tässä miettinyt sitä, että mikä siinä työssä sitten oli, mikä ajoi tähän uupumukseen. Niin kyllähän se varmasti on tämä byrokratian mielettömyys tietyissä tilanteissa. Että... Byrokratiahan on vähän niinku kirosana, mutta sehän ei ole huono asia, jos lähdetään miettimään siltä, että mikä on se vastakohta, niin sehän täytyy olla anarkia tai mielivalta. Ja byrokratiassa kuitenkin ää, päätökset niin perustuu aina ohjeisiin ja sääntöihin ja lakeihin ja asetuksiin ja pykäliin kun taas ää, anarkiassa tai mielivallassa niin päätökset ei perustu mihinkään muuhun kun värstä kertoimeen joten tässä mielessä niin kyllä byrokratia on hyvä asia mutta se voi mennä myöskin yli kuten Monessa muussakin asiassa. Ja esimerkiksi jos mietitään tätä Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, niin sehän on tosi upea asia, että sellainen on olemassa. Mutta sitten mikä tekee siitä hankalaa ja vaikeaa, on se, että se on monien ja monien vuosikymmenien aikana rakennettu kerrostumiin ja kerrostumien päälle poikkeuksia poikkeuksien jälkeen joka sitten tekee siitä aivan älyttömän monimutkaisen eli ei ihme jos ihmiset turhautuu sitten esimerkiksi niihin Kelan hakemuksiin koska ö, ihmisten tilanteet on niin mahdottoman moninaisia ja erilaisia niin esimerkiksi siinä hakemuslomakkeellakin pitää kysellä kaikki mahdollinen taivaan ja maan väliltä koska joitakin yksilöitä jokin kohta siellä koskettaa mutta sitten taas omalla kohdalla niin se tuntuu aivan niinku mielettömältä että miksi ihmeessä tämmösiä joutovia kysellään että eikö tätä nyt voi tehdä järkevämmin no ei voi niin se vaan menee ja tietysti tämä ehkä niinkun mielettömyyden huippu on tää toimeentulotuki, jota itse on tehnyt, että siinä ensinnäkin etuusohje, joka on ihan julkista tietoa, löytyy kelaa.fi-sivulta, kun tarpeeksi kaivaa, niin se on 263 sivua pitkä. Ja siinähän ei ole suinkaan kaikki, vaan sitten on erilaiset äh, prosessit, joita nyt esimerkiksi on nämä äh, vuokravakuudet, polttopuut, silmälasit, äh, muuttokustannukset. Äh. Ja. Uh, henkilöasiakirjat, passit uh, ja tuota, tällaiset asiat niin näihin on sitten aina erilliset ohjeensa niin se tuota vaatii aivan älyttömästi sellaista pikkutarkkuutta ja kognitiivista kyvykkyyttä että jokaisen pienen yksityiskohdan osaat sieltä pongata. Ja, no, ehkä palatakseni vielä, niin sitten ihan erikseen on vielä nämä elatusasiat, jotka on todella hankalia. Eli just on alaikäisen lapsen elatusvelvollisuus, sitten on elatusvelvollisuus, tapaamissopimukset, Ää, tapaamisten kustannukset, tapaamisten matkakustannukset, kaikki tällaiset asiat niin pitäisi osata ottaa huomioon. Ja tällainen niin kun, ää, varmasti joillekin tai tietylle persoonatyypille niin käy se hyvin tällainen työ, jossa on todellakin pilkun tarkkaa se toiminta. Ja mutta itselle tuli sellainen tunne, että minun niin aivot käy koko ajan jotenkin ylikierroksilla. Ja tuli sellainen aivan toivottomuuden tunne siitä, että kun saat yhden jonkun erityisen vaikean hakemuksen ratkastua, niin palkintona siitä on vaan se, että otetaan seuraava. Ja se saattaa olla ihan yhtä vaikeaa kuin se edellinenkin. Että tää on varmaan siinä työn sisällössä se, joka sitten ajoa tähän uupumukseen ja lopulta siihen aika raju ratkaisu, että irtisanoin itseni, vaikka ei ole mitään varmaa vielä tilalle. Mutta jotenkin luotan, että tää on kuitenkin oikea ratkaisu, koska ää, jatkaminen tuossa niin se olisi, olisi varmasti niin vienyt mielenterveyden siihen tilaa, että olisi koko työkyky ollut uhattuna jonkun ajan päästä. Että se, että kestää pienen hetken työttömyyden epävarmuutta, niin on minusta paljon pienempi paha kuin se, että No mielen terveys menee lopullisesti, että kuntoudu enää mihinkään työhön sitten. Ja tuota, ä, työnantajana minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa Kelasta, että, ä, mutta se tuo työn sisältö tuossa etuus hakemusten käsittelyssä, niin se vaan ei ei kerta kaikki sovi minulle. Että minun kognitiivinen kyvykkyys ei riitä siihen. Ja kunnioitan kyllä niitä, ketkä sitä jaksaa tehdä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ää, tällainen päivitys tällä kertaa ja palataan sitten viikon päästä jollakin muulla aiheella. Kiitokset katsomisesta ja moikka!